Donald Trump l-a sunat pe Vladimir Putin, Kremlinul a făcut public discuia dintre cei doi, Kremlinul a anuncat marci ce presubliniere din tele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obținută duminică în alegerile prezidențiale din Rusia. Sublinierei cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile întâlniri la înalt nivel, informează Reuters. Trump comunicat. Cremlinul a precizat, ce Putin subliniere-i Trump au convenit asupra necesitcii de a lucra împreună pentru a tempera o posibil cursa în armurilor sublinierei de a coopera pentru asigurarea stabilității strategice, precum sublinierei în lupta împotriva terorismului internațional. Potrivit Kremlinului, ei au discutat de asemenea despre Siria, Ucraina Sublinierea Corea de Nord, precum sublinierei despre consolidarea lecturilor economice dintre cele două ceri. Casa alba anuncat la îndul său. Dar ferea a elabora, ce presugliniere din american Donald Trump a discutat marci cu presugliniere din rus Vladimir Putin. Casa alb intenționează să difuzeze mai târziu în cursul zilei un comunicat în lectur cu această conversație telefonic, a adugat un oficial al administrației americane. Tina a fost reales duminic pentru un mandat de subliniere a